Uh, jako Jo, ale já si myslím, že právě i jak s tím štěstím, že člověk potom pro něho je to jako automatický, tak potom se nemusí tolik snažit a nemá jako tu motivaci a nevím, jako určitý věci potom člověka přestanou asi bavit. Hmm, já bych asi chtěla víc peněz, abych si právě mohla koupit ten byt uh, na tom nábřeží, protože takový, který já bych chtěla tak stojí 12 milionů českých korun, což o, je asi nějakých 500 tisíc dolarů, myslím. Což je docela, na, na český poměr je to hodně peněz, takže by se mi ty peníze určitě hodily. Na druhou stranu, o, když jste obkopený lidma, kteří jsou fajn a děláte věci, které vás baví, tak vlastně ty peníze jsou až v nějaký další řadě a ne v té první. Mm -hmm jako jedno z těch přání, hmm. um, tak jako vždycky se peníze hodí, takže to není špatný, um, špatná věc, ale kdyby to bylo jenom um, jako um, na mě, tak asi si přeju jiné věci dřív, než si přeju víc peněz pro sebe. Um, asi bych chtěl, jakože víc peněz ve smyslu tomu, aby mohlo víc jako darovat. Ale kdybych se jako na to otázku podíval, si chci víc peněz, jako sám pro sebe, tak si myslím, že to nepotřebuju. Podle mě to není o penězích, ale o tom, jak je to člověk udělá sám. Dá se cestovat hodně levně, dá se cestovat po kamarádech, stačí, aby byl člověk přátelský. A, a v zásadě jako ten, takový ten konzumní styl života, že musím mít těch pět aut. Když žádné auto nemám, tak proč bych se zatím hrál? Tak vlastně ty peníze opět tak moc nepotřebuju.